Al final, la interoperabilitat el que significa és que els diferents sistemes d'informació i, per tant, els diferents professionals poden parlar eh, i entendre'ns. Doncs moltes vegades diem que dos, eh, que dos monòlegs no fan un diàleg. Llavors, si entre dos, eh, dos treballadors socials es volen intercanviar informació, és sempre imprescindible que parlin els mateixos termes i que quan un diu una cosa la l'altre l'entengui perfectament. Llavors, és absolutament imprescindible tenir aquesta feina d'estandardització de termes i d'arribar a acords de com enviar-se tota aquesta informació. A la Fundació, des de fa ja força anys, tenim l'oficina d'estàndards d'interoperabilitat del sistema de salut i som especialistes en l'àmbit de salut i des de fa dos anys estem treballant també en tot l'àmbit de la interoperabilitat en l'àmbit social. Uh, vam començar i anem fent àmbits molt específics en els quals, sobretot el que treballem és que hi hagi un consens entre els professionals perquè tots estiguin d'acord en què els termes uh, els hi són útils i anem agafant i anem tancant àmbits d'especialitat i en el moment en què tanquem aquest àmbit d'especialitat diferents uh, els diferents proveïdors uh, socials ho incorporen a la seva nomenclatura i a la seva manera de treballar. La, la primera cosa Ah, jo crec que també és responsabilitat nostra, que justament és fer difusió en eh, les jornades com les d'avui, d'aquesta necessitat d'estenedibilització i d'interoperabilitat. I aquí estem encantats de poder col·laborar doncs, amb jornades per difondre -ho. La segona és també explicar quina és aquesta tasca i donar suport a la gent que ho ha d'implementar. La implementació no és, no és difícil, però sí que ha de ser sistemàtica i requereix una sèrie de metodologies, una manera de treballar en la qual nosaltres tenim experiència i que posem a l'abast i a disposició de qualsevol proveïdor de l'àmbit social que ens ho demani.